أما بعد فإن أصدقَ الكلامِ كتابُ الله وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرَّ الأمور مُحدثاتُها وكل مُحدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار برأياني مسلمان آدابُ أخلاقُ روشتي قتابي آداب أخلاقه روشتي فيرخواز خندكار وكو تشون لو تاري رابر دودا باسي أدب ما نكرد أدب الطالب مع دينه روشت أدبي فيرخواز خندكار قتابي لقل دينكيدا أمي مسلمان؟ احتزاز شانازي بديني با دین عبادة دا كاني سرشان من جيب جي اکن دعوه و بانگواز اکن با او و او اخلاق و او روشتانه ها لگرین که او دینه لیمان دعوه اکات چون بزمان و بزار دعوه و اسلام اکن ابه با اخلاقش من لبيجدا، دا بانگوازی باسی شان خالک مانکردلا وたり رابردودا ببونه دسپیکردنی سالی تازه خوندنه وا او خوندنی کله کتابخانه چیل روزه و دسپه دکات تاکو گورترین مستواله پیمانگو جامعته کن ابي بزانه هموم مسلمان چن باخ بوخندنا خوندنه دین ک معنی نش یعنی خو من خوش کینو مستقبل أين خمان دابين بكين أبي زياتر بايخ با أو علموزانيارين كبي ودي بدينك كمان وهيا أو, أو علموزانيارينيك أتو أين لدنيايا كي طاعتي خوى بكين ولا قيامتي شهر زامان دي خوى جرمان في دسبكبي توكل هرشون يك دا بوكوزانايان افرمون لقران دايان يعني لا فرمودي بيغامردا صلى الله عليه وسلم كمدح علم كرابي يان يعني مدحي أهل علم كرابيت ما بس بو علميا كالقرآن وسنتها يا وما بس باو أهل علميا كالقرآن وسنة علم الدنيا يا كانش وكوش الثانوي اسفا ديل يا كريبو او ادانكر نوي دنيا أجا نيتي خوي خالص كابو خوي تعالى علم الدنيا يا كانش أبيت عبادات بلى علم الدنيا يا كان تنهاو تنهاو ما بس ما دنيا بيتو هچ خوای ګورم ان له بیر نه به او اوکاته وکشته کی دنیا یو لوانه انسان او هیولی بودا دسب کوي ولوانه شو هیولی بودی دسته نش کوي بو ی او خوند کړه او مسلمانانو او او ایمان دارانو لکچان او لقران من کاتیا چنه خطب خانه و هلقری کومل آداب بن هلقری اخلاق او جوان بن بو اوې سود بخویان بګی نو سود بد وروبري خوشیان بګی نو نمونيكي جوان من ناوكو ادب الطالب مع دينه بس ادب الطالب مع اسرته ادبي وروشتي فيرخواز خنتكار كربيان كتش لقل خزانه كايدا لقل خانه لبيش هموكا سيك ادبي لقل دايكو باوكشي بر الوالدين تشاكا كردن لقل دايكو باوكا در نشون لفرماني دايكو باوك، أزيت نداني دايكو باوك، حرمت كردني دايكو باوك، خدمة كردني دايكو باوک أمانها مو قراتا جير بير الوالدين، بر حمو كارك يتشاكيا، كلا جل دايكو باوك بكرة، حموش ديكا كا دول خوشيو، كامرانيو و ورب خد ناودلي دايكو باوك توا، بس يكردني دلي عن خوش بيه، بكرده وكانت بختاوربن بارسوكوتا كانت سراحاتبن نكبة بيشاوانا وكاتيك من دال بيتا كاتو هجدة صلاتينية بردوان لباوشي دايكو باوشتي بارم كاتي وردو غورابت ورابت اتردايكو باوكي مالا كاتو لواناي بنغلين بخوي تاع لباشاوي سوكو باهتمام سيريان يعني بكا بلان شوكاو باوكو دايكا زور با روشن زور باراحم بومنالا كاني خويان جاره منالكان يعني لا ساريش بكن با کوداي كار خوش كارين يعني ابي هر خير ياني ابي بويه پويستكا لسر من طلبه كانمن لم لم لقطاب خانه بل لسرتائبن لا اعدادي لا جامعات بن بچاوي ريزو حرمته و بچاوي چاكاكاري و لگلدايكو باوکا ما ملوهر چوكوت بكن چوكا پروردگاما لقران پيروز ده فرمه ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. خواي جرافي فر وصيت وصت من كردوه، فر من ما انكردوه. ام مجرد وصت شاكا كاربن اللي دايكو باوكدا حسن شاكا كاري. أوه شاكية أوه خوشيا خوشيه دايك جيب جيب كي. هروا پروردگار معنا فرميه فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فلا تقل لهما اف بيان ما له اف اف لزماني عربيدا كلمه يك ابو تذجر بكاردي يعني بيزاري دربرين يعني نابكرو كتش لحضوري دايكو باوكان يا يعني برامر دايكو باوكان بيزاريو نا رحتي <تصفيق> أو أنا بيشان بدن فلا تقل <تصفيق> لهم نل لا لئوا كاتك خدمتك أنا كاتي ليت دواء كاريك كاتي قالن كرم أومك كتشم أومك كشوك أوان خيرتو يا نبي كاتك دواء بخدمتي أنا كي بيوس بخدمتي تويا كاتك بكي بيسان كي بيوس أن بيرمتيو هوا كاريو يا مل ولكن افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان أوف كم ترهبوا هناك بكاري هنا إني يعني أوف كم ترنيه هناك بكاتو دليان هناك هناك هناك ان فلا ولا تنهرهما نهر يعني ما دروا وقل لهما قولا كريما قسيك قال لك قلبك قول قسيك برز بيت قسيك حرمه بيت قسيك ريزو بي ريزو احترام بيت كواتابه بي انسان اجا دار بيه اجر ايوه عبدك راسقني خويي جوري بيت بتايبتي له لطلب لطلبكامن دواكاين كمرحله خنين دسبكاسي داكوبا وكشن هلاكن هل بيانية ولا؟ ما من الله كان يعني لا ما ذكرتني أنا وشاي بيانية وبقرة، لا جوريني يعني يعني يعني يعني يعني يعني أنا ولا بفكرنا ويانا ولا اهتمام دان بيانو تاقو يعني يرمي بق طابخانو خارج قطابخانش يعني أدنيه وتأجرينا وأبي أخواني أنا دوباره وحازر كرابي تجك بهلاك جديد أنا وا حمومش تانا سيرك أهمه الهلاكية كدا أبي أما بشك بشك لو فات برا عمري يعني أنا وياك زوجها إذا كانت هناك أيضاً أن هناك أيضاً أن أن هناك أيضاً أن أن هناك أيضاً أن أن من سرق منار الأرض لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا تشوار لعنة تشوار كار كمستحق كان مستحق أوانك للرحمة خوى بدرب خايق الرحمة لينك يا كمين أن لعن الله من ذبح لغير الله لعنتي خوى لوك سيكا حيوان سربربو غيري أخوة حيوان سربربو قبرك، بو مردوك، لا جيربي انسانك، لا دارك، لا بردك، لا شو نوارك. نا بغيري بناغرين بخوي يديني بناجرين مستحق تعالى. او مستحقي درتشون لرحمتي اخوى يجاوبك توكا سربريني حيوان عبادته. عبادته بو غيري اخوى جائزني. لعن الله من سرق منار الارض. منار الارض منار او نشان او شنانيه كسنوركان ليكتريجيا كاتوا إنساني يوايا الراوس نورانا اشيبيني يعني اي ديزي يعني لا يبات بو بشيء بش لزبي دراوسيكي بخوا بش بنختي براتناو زبي اويت نشتيوا لعن الله من سرق منار الارض لرويتك فرمي لعن الله من غير منار الارض لعنة يخوالا ويكا شنوراكاني زابي او نشاناني دانا دون بوس نور لزابيكا دا اي جوزيتا و كومالا بارديكا داريكا جوغا ابيكا كراوتا نيشانا او اروا اي شيماني اي غور بو اويكا بشك لزابي بران, بران بركي داجر بكات كي زور غوريا شوكا خاوانا كي مستحق لعن بو ولا فرموديك اشترى بي غمى من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه يوم القيامه في سبع اراضين. حركس يا يكبست يا زوي بظلم داجير بكا يكبستك. لروج قيامته اوبست الزوية بخارت شنك خوليتا بخار من او الزوية. حوط بقي زوي خولك الى قيامه قيامته اكله ملي واستوي اوكسى. لساحي محشره أو إنسانا أو بس الزاوية خولتي زور وريولا سرشانيتي. لا برشاوي خلق ديار أم إنسانا زاوية خلق داجير كردوة. لعن الله من لعن والديه. لعنتي خوال ويك لعنة دايكو باوشكا فنا أجري بخوي تعالى. لا فرموديكا أتوبي غملي خاصه صلى الله عليه وسلم. فرموي ملعون من لعن والديه. حركا سي لعنة دايكو باوشكا ملعونة. صحابه زي خوي قران لبلان بيلان زور غريب بو ودان اي بيغمهدي خاصه عليه السلام بو كاس هيل على دايكو باو شبكه لسردمي صحابه زور غريب بو بلان لم زمانه لسري لعنته وخلقه دايكو باو شي داركاريكه دايكو باو شي دركات بقش دايكي خوي راكيشه صحابو كان بو كاس هيل على دايكو باو في فيغمس صلي فرمي إنسان يوالي لعنة له دايكو باوكي خلقك كات جنيو بدأيكو باوكي خلقك دا خلقش بهوي أو جنيو بدأيكو باوكي دا أو السبب بهوي لجنيو بدأيكو باوكي به به جنجا كان وفاتان به دايكو باوكت أنا بيا كوران ولك كان بكرد و كاني خطان دايكو باوكتان مستحق لعنة مكن منا يوالي لا ساروا خراب كانوا آجوا وشيا يكسر خلق لعنة دايكو باوشي كات أو منا السبب أو جنجا سبب بويا أو كان مستحقي لعنة خويا جورابي تشوكا بواتا هي ناني لعنة بودايكو لعن الله من آوى محدثا لعنة خويا لو سيكا بشتيواني لإنساني تاون باركا محدث إنساني بدعتي وإنساني تاون بارشا جريتاو أو إنساني جناحكن تاوانكا بيؤس كعب بدرينا داد كعب بيؤس كعب كان بيان الناس يا بتوانوا إنسان الله من آوى محدثا تعالى أن في غمّر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموّي ما من ذنبٍ أجدر أن يعجّل لصاحبه العقوبة مع ما يُدَّخر له من البغي وقطيعة الرحم هل تأوان يكشى إستترنيا؟ كأخوة تعالى الزو خاوانكي هلّا دُنيا سزابدة؟ بيش أويك أو بيش قال أويك بويها اللي يجيري لتاوان بوروجي قيامة من البغي وقطيعة الرحم لو انيك ظلمكن بغي يعني دزريجي يعني دام دريجي يعني واني كستمل خلشي يكن الرحم اواني بي واندي خزماتي ابشرين حل الدنيا يا خوي زانه دات وانا لها مو كسي زياتر خدمي توكيا دايكو باوكتا كواتاتنا بعلاقه دايكو باوكتا يان دايكو باوكتا بكي غاديين بخويا تعالى هروا عبد الله يكون عمر افرمت بكاء الوالدين من العقوق والكبائر كارك بكي بهويكر داكيتو دايكو باوكت بقرين دسكن بقريان او عقوق كبائر يعني بامر دايكو باوكا وهروا جناحك لا جناحك وركان هروا برواد ما ما نفرميه درباري حقي دايكو باوك افرميه وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أجر دايكو باوك حول يان دا كشريك تا من القرار بدي ككافر بي كبي يباور بي لقالوا دايكو باوك هولدن كوشكا كان لدير الدرد كان لعقيداوي بروباورك الدرد كان بقصيان مكة. بلاميشت على الدنيا شاع كربة لجاليان. يعني يشت على الدنيا شاع كربة لجاليان. يعني أما بشك لآدابي جنجان كان كان كاوشتن كان أو طلب كان خن كاركان كان من أدب الطالب مع معلميه أدب طلبة لقل ما مستكان دا أو ما مستاي كفيرتكا فيري خنواريتا فيري جميريتاكات فيري بيركاريتاكات فيري هرع المزانياتك تكا أو كفيري شريعتك تا فيري عقيدتك، فيري حديثك، فيري اوتكات شون خود باريزي لعزابي خوا، فيري اوتكات شون انسان جيب تقوابي، فيري اوتكات شون رجي خوا بدو زيتاوا. هر علمك يا كلمزاني يا ريانا هي او انا ما موستايتون ابي ادبي شتايبتها بيلا غليان شوكا بيغم مليخو عليه الصلاه والسلام أفرم ليس من امتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، رواه إمام أحمد بسند حسن. أفرمل او سل أمتي من نية، كريزو حرمت وركان داننا. أويك لأخو جورت له، ريزو حرمت يا نجره. ورحم بزين لوانيك لأخو بتشكترو من عطرين. وهر وه حق زانيان نزانت، حق أومة مصتانيك فيري علمي كردوه. ك علم زاني عربي الله وكناه حق أوانا نزانت كواتس سيخ خالي جرين هيا خالك أويا هي كسير كأوانيلتو جورتلا يعني حرمته برئز وسيريان مكان شو كإنساني جورا حرمته رئزي تايبت يعني أبي إنسان رئزيان يعني لا بجريت أويلاتو جورتلا روجيك توبي حرمتي بجري شو كلا تو جورتلا أويلاتو من عطر الرحمي بيبك بزيت بي فيها بيتوى أجر رئز ليك جورت الجرد كواتب بادبي برامبر اجر رحمت بويكاب تشكتر بو ظلمي لناكي ويعرف لعالمنا حقه او كسيك علمه زاني رج بلا وكاتو فيرتك وما يا ابي حقي بزاني ان جاء طلب كتاب خانه كان الريزي ما مستكان نجر ايما قلم زمانه بلا انكاكا بامر تربيه مسألة اليدان او شاره الجيراوه طلبوا ولي هاتوا أشدنا انه ما مستاوي. حرمت مصكانين ناقذت، أما واقات أو ما مصايا بيتعقد بي لو درسوا تنويا، أو كات أو طلبا او وركانش يبي أبشر بالعلم كيزور، شو كم بيزار كردوى أجر حرمتي مصاي بزانت، تشيلناو بولدا، تشيلناو كتاب خانه، وتشيل دراوي كتاب خانش، لو أنا يزور بتأن لبير تاندي، إستشي بيوا، شن كسما كم مصاي أبينين كلا ابتدائياً المتاسد الرسي بيوتوين إستش بشر مقصي لجلاكين، باحترام مقصي لجلاكين، شو كرجل ورجل ما مصام مودسماني داو فير ماني, دا ماني كدوه، كوابو أبين من على كامن وافير بنو، وفاش فيريان يعني بكين، كتناقض لبيني مالو مدرسة دروس نبيت، أبين مالو وتاوكري قطاب خان ابن دايكو باوك هاني من على يعني كان يان بدن ما مصام بجرن بيجين، احترام يان بوي أو ما مصاينش ينش تعقد يكان هبيه زياره دس كاتكارم بفيرو نشيت ابي حقو احتراماً بجيريت وحقي خويا بدريتي ادب الطالب مع نفسه ادب روشتي طلباء لقل خودي خويده شوك انسانك كا احترامي خويك قلت خوي ناسي وبجري بيس لقل خويا او كات السيطره كاتا سرم هل سكوتي يا خال الاعتزاز بالدين جار نفسي خوت بردوام فخر شنازي بدينك توبك توي بسلمان شر مكه براكم شر مكه كات تونيو جكي قالكم مال برادر تبوشو نكروي لو ني هند برادر تبينو نوجنكن تو مال بام نوجنكم اندي نوجكم بلايكو كم باو نزالن نكالتن بيبك ن تو شنازي بك بويك تونيو نوجكي شنازي كخد لا گناهه 파ريزي شنازي بك ايش ناشرين روانا كي لغلياندا كوان كحركه كا ناشريا كديان كارچ حراميانكرت فهو شعنازي بدينك توابكا لأنه لدروا خانا لدر ووله كان وكتون إمام عمر أي فرموه لقد أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله إما خواهي قرب إسلامتي عزيزي كردوين وصر كردوين بس بو خواس اجداء بين بس بو خواسر أنوينين حركاتي عزت من بول غير دينك من خوي قرر زل هل وقت عزت ما بيو الا غير كمان او اخوي قور زي ما انا تعالى اما ادبي كم ابي انسان لهر رقنا بيت من ذلك شش سالانه لبل يكي سرتايه تاكو يك عمري بيصار زياده لجامعات ومعاهدة كتشكر ابي شانازي بدين داريتي والتزامي خويا بدينك انا وبكن او قورتيني سربرزي وشنازي خالدوم الثقه بالعقليه المسلمه ابي إنسان مسلمان خويبا باشكوتون زانيه. خويبا دواكوتون زانيت. بلكو خويبا بيشكوتوني كزبزانيه. ما دام لسان إسلام راس تقيني. إسلامك در له خرافات، در لك مكري، در له شتينارك. إسلامك لساتشاوي باكي قرآن وسنته والجلاوة. أبيس يقد عقليته به. الثقة بالعقلية المسلمة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة خويا جوريلا بأفرميه. باستقراء احوال الامم تجد ان المسلمين اسدوا واحد عقلا من غيرهم افرمي باستقراء دواكوتني حال امتي كان بودر اكبر أقل عقليا لهم عقلك سديد ترى وهروها عقليا لهم عقلك حترا أحد, احد يعني تيجه يعني أقل جيريك تيج يعني, يعني. واقليا السديده يعني همش لا شو خيداً يعني. زياد راوي كرت غلو تقصيريانيه همش تكال شو خوي دانن عقل مسلماني راستقينا او الى سر كتاب السنية. وانهم ينالون من العلوم في فتره قص قليله ما يناله غيرهم في القرون الكثيره اتوانن مسلمان لما وجه كم دا علم زانياركي زوري هندس بكوي كامه كان تر لواليه بشن صديق جادسيان بكوي اگر سيري عصري وشرخي ذهبي كاتي امريكانو عباس كان بكي كأمة اسلام لا تشي بيش كوتيني كابو لا همو باركاندا ابيني استاكا زور أمتكاني امتاكاني كي كاسكا بتكنولوجيا وعلوم اوشتانا ناسراون همويان اقتباس كدول العلماء زاناني اسلامو بلانكاتي إما ايما تشي ركودبو او اي بسرات كيسك بسري والا ابي انسان مسلمان ونذاني والله الدين سببي باشكوتن معنا التزامنا بدينه وبوي مسركوتنا بوينو आजाद نبوينا او تا ملته كانت التزامنا بدينه وهي كانت ها دوله يعني شيء كانتها سر بخويا ني سيادي خويا ني يعني شيء امش إيه دز بديني خو من والدين بو امش إيه رحمته شلون بو امته كانت الرحمت بو بو دين سر أكويه نو ولات مانش سر أكويه تو ملتكش مان سر أكويه جرد سجنابين، بالكويه خاون كيانو ولاتي خوشمانو دولةو دصلاةو سيادي خوشمان، بلام نبي انسانا نفع مكان ين بيدين كان, كان فناقرين بخوائط على هنديكان، بنفاميك ساكن بنا فم قصاكن، هر كو ببغوان فير كلام قصي كلا نازن شيالن، وهنديكان جن، هر أيان وزير بلد بدن، شو بيدين ما بين انسان بوانا هل بخالتي، انسان مسلمان لهموكو انا غكاني شياني دا، هلم وتأكو وتاكوكوري ابي بوكوش بكريت، كعقليتي مسلمان عقليتكي سليمه. عقليتك لقران وسنه وهل قلابيت، كقران وسنه بيامي خواي جاوريا. كخواي وسنه بيامي خواي جاوريا لهموكا بشري ابيت. او قران الحق يا افرمي ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. قران هدا يدرب راس ترين في الواقع صلى الله عليه وسلم أفرم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صلى الله عليه وسلم لحق خواهي أفرمه إنما أنا رحمة مهدات باش أو رحمة أبي الله مباركاً الرحمة به لباري عقلية بل كردنا ومامل كردن بأسير كومالقائي بسلمان كومالقائي متكافئة دولة من آقائي لفقيرة قنجا كان آقائينا داكوباو كان كاتبيرا بن حرماتي أنا أقرن جرن كومالجايكا <سؤال i> تواوا، بلان كومالجايكا ليتر، لابواري كاكابواري تكنولوجيا وعلم الأندية بيشكوتنيان هي، بلان لبواري كومالاياتية سيريان بكن. كوا حرمتي جنوميرت، لابيني ياكتريا. حرمتي دايكو باوك، لا لايمن على كانيان. كوا من الأغاينا دايكو باوك أصلاً. كوا دايكو باوك خوي بينية ناي بينيتس. كاتي كبيرة بن. أي كاتي طمبالخانوت تواو. إن جابين ساني مسلمان أدب الطالب مع نفسه. جنجان من كان من بتايبت من خونت من قتاب كان من, من ادبيان لقل نفسي خويان ده اعتزاز بدينك يا نوا وخالد ومش اوايا الثقه متمانيتا وبعقليته جيديتي مسلمانيتي وكو شيخ الاسلام فرمي وخويا جورج القراني فيروز ذا ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا اغر اوان او كَارَانَانِ ان جان بدايا كخويته علاء مش قارياني او اوان شاك تربو وجي جير ترابونو ورج راستان او ولو انه فعل ما يعظون به اويك خويي قرنا مسلمان بيت امريكان خويي غروش ما نهمش تك ابي اسلام هان هولدان هل ما ندى بوتية كوشان؟ هل ما ندى فكرو هزرو هموشيكي خوشمان بجولينين؟ بوخزمات كديني دنيا وقيامتي خوشمان بويا بيوستكام مسلمان لتاوانوا قناه بأمري ادور دور كونوا امام شافعي رحمت اخواه يوري لابد افرمي شكوتو الى وكيع سوء حفظي فأرشدني الى ترك المعاصي فقال لي بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي أمشت بوغن من كوران من كشان مان زورا غاداربن. و بواني غورتيريشن براستي. إمام الشافعي كاتي طلبي وكيع كوري جراحة. أفرمس كلام كردوش كاتم كلاي وكيع كما موساكيتي. ألا ودم أمروش تا بولا برناكري. شكوت إلى وكيع سوء حفظي. فأرشدني إلى ترك المعاصي. ودي وازدة كناها بينها. تاوان بينا، بلا كان اساكتاوانا كان. هاتو تا مالك أنا وهاتو تا كولانا أنا كنا وهاتو تا بازار أنا كنا وهاتو تا جلف إنسان أقدر بيت أقدر خوي بر وسائلي وسائل وسائلي وسائل إباحية وأوانيك إنسان تجي أو جنا هناكات خوي بر والله زرخة روترس هناك أو تأثير لعلم الزانية ليوكي إيش كوتني نو كان ما نولادكش منك فأرشدني إلى ترك المعاصي فقال لي بأن العلم نور ألي بيوت علم نورا روناشيا ونور الله لا يؤتاه عاصي او روناشيا خوايغور ناي دا تي انسان كيجي بوناكارو بار كدلي بربو ولا تاوان وتاريشي توان دلي بوشييوا باناغريم بخوي تعالى خوايغور هم لا يكمام باريسي سي من خال ومن الادب مع النفس ان لا يكون امعه اما نصيحة نصيحتا بوغان جا من بو طالبكانمان لا من ولا كشان ونصيحة بوها مو تاكيجي حديث في بيغنبر صلى الله عليه وسلم كامام الترمذي روايه الكردوه لا حذيفي كريمان و افرميت بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي لا تكون امعة امعة يعني انساني مميع او انساني كخوي اسا زيني وخوي اجونجيني لقلها مو مجيسيكا لقلها مو بازاريكا لقلها مو كسيكا خلقيت شيكا ام شوكات قاعدين كنا نقول با ألا يتابع الناس الله أكبر أم قاعدي على علاتي خطأه أم قاعديك كي خلايا نا شيب كان توش أوبكي نا بخلط شيب كان أوبكي سيكا غمزه صلى الله عليه وسلم شيء فرميه فرمي لا تكونوا إماعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا أجا خلطي تشاكا كان إمر تشاكاكن وإن ظلموا ظلمنا أجا خلطي ظلموا خراب بكن إمر ظلموا خراب بكن لقى الخلقه 阿里巴巴 بو, بو خلكي آه أما بو تعاداته بو إيمج بو تعبرت بو خلك عاداته بو إيمج عبرتها أو قسيء قسيء غلطة برا كان أو قسيء مخالفية أو قسيء ناب إنسانك وبي بيتوا رويت الشعري دا كوران داس خدمان دا شاوي خود رويت الشعري دا كوران داس يكورة بقليتورز جاريكي بيبرينيته ولا جاديك نكتوكو خلكي خلكي كيا كان منش أواكم أو قسيء اللي كان أو خلك برا واكلي تور تور وإلا ديوكو دين خل سيريكات أبيني بيشاواني قرآن بيشاواني خيرة توي مسلمان أهل خيري أهل تشاكي خيرو خوشيت بو خوتا خيرو خوشيت بو مسلماني تشابه خوتا بيرزغارك إلى خرابة أبي خلص رزغارك إلى خرابة أفلم تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم بل بلغم خوتان جيجيركن خوتان سقام جيركن خوتان يا كلابك أنوا إن أحسن الناس أن تحسنوا ان يعني بريار تان دعوة خلكي شاكا كات إيوش شاكا أنا قال بكن وإن أساءوا فلا تظلموا بل أقعد خلكي خرابي أنا قلت إيو زلم ما كان أجلنته أنتو أني شاكا بكن لقال يعني زلم ما كان بشدار ما بل لخرابكاري لقال يعني بشدار ما بل لقال يعني لخرابكاري أوفر مديح يا صلى الله عليه وسلم بويا جن جا كان ما دعوة كارمليتان إما عمبن لنا قولك انا هم يشاكا هموتا وابك هم وشوط لدا هم وي هارك هم وي هارك هم وي غرانوت هم وي غرانوت هم ويغرانوت هم ويغرانوت هم ويغرانوت هم ويغرانوت هم ويغرانوت هم هم هم خويا ما سمعتم وأستغفر الله من ولكم من من من أقول ما من الله لي الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين براني مسلمان لما يهم هفتيدا شان جنجيك بنسياري شيوازي غسل شرعيان يعني لم كردوا اما بلجي لسلويكاتيا جنجان ثماني بلوغ كتجي حادثه ابن و او ابن كجنابه ابن بيوسياً بخوشوري او بيسان بويك محكم انا بزنن أمش أومان أخاطو بيربرا كانم شون بايخ بخرديني كتاب خانة أدين داوى كارين لجانجا كان من لت منالا كان من كبايخ بعلم شرعيش بدن بابزان لجاني روجاني خوانة شان بسردير كاتي نيوشا كان بيسان بدزنوشا بيسان بطهريا كاتي كبالغابن أحكامي تريان بيسال مسالي طهرة أفراتامان كشاكان من, من بهامان شيوى تشي هاندي بن ابن وردود بيسال شارزابن أمش زياتر تحط مكالس رمان كداوب كين لجن جكمان بجذاري لحلقات علم لحلقات درس بجذاري بكن بوأيك كشارزابن لمسائل شرعي شارزابن أجر شيء بشتواني خوات على لو تركانش ده كخلك يزياتر جو أجريه هولدين روني في جي كين بوي كين بوأيك على بس غسل لسان إنسان واجبكه وشواز غسل بكورتيجونة أويك غسل لسان إنسان واجبكه شن خاركه شنو شتئك يا كمين الجنابة كإنسان توشى جنابتبه جنابتش بتيئة وتره بواة وتره كإنسان آوي ليه ودرشت أو آوي كبيوتة مني أو إشل دواية تمني بالخبون أو آوي درشت إتر او إنسانا كاتي خوتوه يعني كاتي بخبره أو آوي ليه ودرشو أو بيوتي أو إنسانا مجنبة أو توشى جنابتبه وجب لسري خوي بشوت خوشورينه كبيوتة غسلي شرعي خصونيك شرعي دومين إلتقاء الختانين جايشتني هادو جي ختنكراو راو بيكثري لاني بياو خزانية واجرب بيتو آو شنيه توأ أو غرس لسرها دلاني واجب أبي سامين موت غير الشهيد هرك سيا بمرت واجب بالشريعة توأ لسر أو أبو سلمانانك لو دورا واجبي كفائية غير الشهيد شهيدش أو كساك لساحي لساحي شر برم كافر أكجراء أو أو ك أو شرينه وجبنيا توارم اسلام ول كافر اغانسان الكافر مسلمان باتاوا او واجب سري هوي بشوات بانجم اطهر بعد من الحيض والنفاس، اواش تايباتا بافرتاناوا ها الافرتكا لاسوري مانغا نقاك بوا وجبالا سري هو افرتك شلاحوني زي اسلاني قاك بوا وجبالا سري بشوا، بشوى و ها خوشورین واجبة بو کسانی که آماده بنن یوش جمعه وهروها خوشورین واجبة بو کسانی که مردو اشونه که مردو اشونه شیوازی خوشورین برکانم یکامین شت اویا کات کيسان لشون کک کی تایبته بو خوشورین خو آماده کات یکامین شت دامن خو اشوا دامن خو اشوا لپاشان دستکان خو اشوات بشته کمنظف به ک دستکان پاکه نقطك لكانتي شوريني دائما ده دهسي تشور بوبية يعني بيسبوبية ب بيسيك أو منظفك بكت يعني أو منظفه صابون بيت يعني هرشته كده جاي صابون أجريتوه درسته أوشته بكت ثامن شد الوظوء كاملا ده زنجك يتوه أجريت شو أن ده زنجق قريبو نج ده زنجق يتوه أجري تورم حث الماء على الرأس ثلاثة سجر أو كابسري خويه سي سيجر اتقي بجامك بيت بمشتد بيت أجر بدوش بيت كاوكرا بسرتها سيجر اوبره بسرتها بشويك هول بدي كهمو قجو همو اصلي قج كانت رجق جكان تربت امان بالنسبه ليا وانا بالنسبه لي افرتانيش ولا خشوريني زيستاني لدواي زيستاني اوا وهر وا خوشوري دو اي حيض بين جبلين صوري مانگانا وجبل سريا گپلچي كردو پلگكانيب كاتو تاوتق <تصفيق> شغي تربكه بلام خوشوري ني جنابت افرت واجب ني لسري پلگكانيب كاتو بس اوكا بسري سيجر لا پاشن اوكا سيجر اوكذ بسري خويدا ثم يفيض الماء على سائر جسده ان جا اوكا بسره مو لا شي خويدا باشتر وعليه راسي ايڤ لباش عن لا يشبي أي بياء بكات خالي أخيرش أوياء كهردو بياء بيشوا على أخيره لو شواني كخير شريوة هنجا يقبضوا لتو بلاي راس بلاي بشوني بيشون بلاي اشترا أو بكابا بياء أما صفة غسل شرعية أما صفة غسل شرعية كبيوسة انسان خوي بيشوا أوي كواجب لم شواني كباسمان كرد أوي واجب يا كمين نيته تبي نيتي غسل تبي دو مين الماء الى جميع الشعر والبشره. او بجيني تا قجو كجو هامو بيستي جانت. نياتا بينيدي غوسلبي و او بجيني بهامو قجو بيستي جانت. بويزا نايان لو انا امامي نوويش رحمتي خويا غيريلا بي فرميكا انسانا غوما ايا آه كابو خوي نقوم كرتيايا باتاوي بنيدي غوسلوى كدر شوى دروى او غوسي لاسرلاتشوى او او كاتا انسان غوسلى هم غوسلى در كردوى و او انسانا دزنيجي شي دا زنوجي شيء يتوارين لو جاكاني أما بكرتي هندي أحكامي غسل لأخوةي قردها وكار مشاهدة زمامكات خوةي لقناه من خوش بيت اللهم أغفر للمؤمن والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم أرينا الحق <تصفيق> حقا وزقنا تباعه وأرنا الباطل باطن وزقنا اجتنابه اللهم أهدنا لأحسن الأخلاق <تصفيق> فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سييا إلا أنت الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر واقم الصلاه